اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا کہ جتنا بھی یہ بندے یہ اس طرح کی بکواسات کرتے گئے کہ فلاں صحابی کا یہ مرتبہ فلاں صحابی کا مرتبہ کم فلاں کا زیادہ بھائی ہم ہم کون ہوتے ہیں اس بارے میں بات کرنے والے جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم وار کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب تعالیٰ سے راضی ہو گیا پھر ہمارے جیسا آج کا بندہ دو لفظ پڑھ کے آئے اور کہے کہ جی صدیق اکبر کی شان اس طرح حضرت علی کی شان زیادہ یہ بھونکنے والے جو ہیں نا جی ان کو قیامت والے دن پتہ چلے گا جب حوض کوسر پر جائیں گے یہ جو صحابہ کرام کو سامنے کھڑا کر کے ان کی آپس میں جو ہے نا مقابلے بازیاں کرواتے ہیں بھائی ہم سے قبر میں یہ تو نہیں پوچھا جانا ہاں بھی پتا فلاں صحابی کا مقام کیا تھا ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ اہل بیت کے ساتھ کس صحابی نے محبت کی کس نے کیا کیا ہمیں زیادہ پتہ ہے یا جو بندہ اس طرح کے غلط بیانی کرتا ہے کیا وہ اس وقت موجود تھا جب یہ معاملہ ہوا کتنا بندے گستاخیاں کر جاتے گئے زبان درازیاں کرتے گئے حضرت سیدنا نے آمیر معاویہ رد اللہ تعالیٰ جب آپ کا نام ہے تو کافی سارے لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے نا وہ بال سے پڑ جاتے گئے ہمارے شیخ الحدیث سے علامہ صدیق ہزاروی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے آج بھی وہ شیخ الحدیث ہیں حدیث کا درس دیتے ہیں خدمت کر رکھے ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی بڑی ہی کمال کی بات اس سے پہلے میرے بھی ذہن میں یہ اس طرح کے سوال اٹھتے تھے کہ یہ اس طرح کیوں ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ حضرت سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ جو بھی تھا میرے ذہن میں بھی سوال اٹھتے تھے لیکن جب انہوں نے اس طرح کی وضاحت فرمائی اور بات بتائی اس کے بعد جو ہے نا میرا ذہن کلیئر ہو گیا آپ ایک دن یہ حدیث آئی یہ جو جس کے اوپر یہ اعتراضات کیے جاتے گئے میں اس حدیث کو کھولنا بھی نہیں چاہتا میں نے آج تک چھ چھ سال ہو گئے مجھے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے میں نے آج تک یہ حدیث نہیں پڑھی کیونکہ ہمارا حق ہی نہیں بنتا ہمارا کام ہی نہیں بنتا ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابل کھڑے کرنے والے تو آپ آپ جو ہمارے استاد تھے انہوں نے بڑی کمال کی بات کی انہوں نے بولا کہ یہ حدیث جو آپ پڑھ رہی ہو اس کے مطابق کافی سارے لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں کوئی بندہ کہتا ہے اس طرح کوئی بندہ کہتا ہے اس طرح لیکن بچوں ایک بات نہ اپنے ذہن میں رکھنا اور یہ لوگوں کو جا کے بتانا انہوں نے بات کی کہ اگر مثال کے طور پر چار دوستوں میں ہو گیا تارک صاحب ہو گئے دو تین بندے اور ہو گئے چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں جی آپس میں دوست ہیں ہوتے ہیں نا دوست گیدرنگ ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں گفتگو کر رہے ہیں اب ہم چار دوست ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے جو دیکھنے والا سمجھے کہ یار یہ لڑ رہے ہیں اب ہم تو دوست ہیں دوستوں میں یہ چیزیں چلتی گبھی کبھی کبھی دوست ایک دوسرے کو اونچی نیویں بات کر جاتے گئے تو اگر دوست آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوست کا چاہنے والا پیچھے وہ کہ یار میں تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اس وہ اگلے بند نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی اب وہ بندہ کھڑا ہو اور جو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا تھا اس کو پکڑ کے کوئی بات کر دے تو کیا میں برداشت کروں گا نہیں بھائی ہمارا معاملہ ہے ہم دوست ہیں ہم جس طرح مرضی کریں چوتھے پنڈ سے کھڑا ہو کے بندہ آ کے کہے کہ جی نہیں آپ نے یہ زیادتی کیا یہ اس طرح یہ اس طرح وہ تو نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ ہم دوست ہیں ہمارا اپنا معاملہ ہے ہم نے جو مرضی کی ہم نے جس طرح مرضی کیا تو کون ہوتا تھا بولنے والا کہ حضرت سیدنا امیر میر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت علی اس طرح حضرت ابکر اس طرح تجھے کس نے ضرورت دے دی تھی تو قیامت والے دن اگر جو بندہ اس طرح کی زبان درازی کرتا ہے جو بکواسات کرتا ہے اس سے پوچھ لیا جائے کہ سیدہ صدیق اکبر ہی پوچھ لیں ہاں بھی بتا وہ تو ہمارا اپنا معاملہ تھا تجھی کس نے اجازت دی تھی کہ تو کھڑا ہو کے بکواسات کرتا تھا تو ممبر پر بیٹھ کر زبان درازیاں کرتا تھا تو حضرت صحابہ کرام کے جو معاملات تھے وہ آپس میں تھے وہ جو بھی تھے آج کا دو ٹکے کا بندہ ہو میں اس سے زیادہ اور الفاظ بول نہیں سکتا میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا کہ جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی بات کرے حضرت جی ایک ایک بندہ بکریاں چرانے والا اسلام قبول نہیں کیا حضور پاک کر ہی صلاح کو دیکھا محبت ہو گئی کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا صبح کا وقت تھا اور وہ وقت ایسا تھا کہ جنگ کے لیے جا رہا تھا دستہ تو وہ جو مشرب اسلام ہوا اس نے بولا کہ یا رسول اللہ میں جنگ پہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن مالک کی بکریاں میرے پاس ہیں ان کا کیا کروں تو حضور پاک علیہ صلاح وسلام نے فرمایا کہ ان کو دروازے کے اندر سے جو شہر کا دروازہ تھا اندر ہانک دینا اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے اب وہ صحابی رسول جس نے صبح و کلمہ پڑھا ظہر کی نماز سے پہلے پہلے جنگ میں شہید ہو گئے ایک بھی نماز نہیں آج کا کتب اب غوث ہو تابی کیوں نہ ہو وہ اس صحابی کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تو آج کا جو دو ٹکے کا مولوی ہو وہ کہے جی یہ جی صحابہ کرام اس طرح تھے صحابہ کرام اس طرح تھے اور حضور پاگ علی صلاحۃۃ وسلام کے ممبر پر بیٹھ کے صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرے اس کو کس نے اتنا جرت کس نے دے دی اور سب سے بڑی بات حضرت یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے جو اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں امت کو پتری کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ